Ultimul ultimor autoritile au anunat când a murit care a fost cauza morii lui Andrei Gheorghe. Omul de radio sublinierei televiziune Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardiorespirator, au constatat legii subliniere timp prezent și luni la locuinca acestuia, conform unor surse judiciare. Conform surselor citate, moartea jurnalistului a avut loc în urmă cu aproximativ 12 ore. Andrei Gheorghe, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit luni seari, decedat la locuința casa din Pipera. La ora 22.15, un apel la 112 anunca ce o persoană este decedat la locui în casa din voluntari. Policia va deschide în acest caz un dosar de moarte suspect. Andrei Gheorghe era născut la 14 ianuarie 1962, la Lipec în Rusia.